אני רוצה לקבל גם מקוה ויש אופניים שלא מרגישות לא עלייה ולא שום דבר זה הדבר הזה. לאופניים לא האלה לא עלייה ולא שום דבר. שום דבר לא פתחות בשנייה. בשנייה אתם פתחות ל-80, 90 קמ"ש. מה שאופניים האלה עושות זה רק אופנוע יכול לעשות, שום אופניים לא עושות, את זה אחרי אני מפחד גם יותר מדי ללשואה מהר בשביל שחז וחליל לא יצא לי איזה אוטו זה מאוד מסוכן תרגישו את התגובה שנותן גז לכם מגירו תרגישו שמים לב כבר אני אראה לכם אותם אני כרגע על 51.9, זה 60 וולט, הם צריכים 80 וולט ולא 60, אתם רואים? זה מנוע 5000 אמפר עם בריקס דיסק של אופנוע, גלגלים, תראו סוללה, מקדימה, נראות פנס כמו שלופנוע ידיד ברקס ממש כמו שלופנוע גם הידיד ברקס היא כמו שלופנוע באופניים האלה נוסעות בקלות אם אני מחליף להם את הבקר יותר חזק אני מגיע ל-140 כמש. אני לא מנסה להגיע למהירות הזאת, אני מסוכן מאוד. עכשיו, כל מי שמתקלקל לו, הסוללה, או לו את הרישיון, צריך אופנוע להגיע המקום העבודה, לחזור, אופנוע לשטח. יכול להתקשר, אני בונה אופני חשמליות מיוחדות, וגם משדרג סוללות לטיום. 054 דני. ביי.